محمود غزروی مدینہ پاک میں حاصل ہوا اپنا شاہی نباس اتار دیا ایک فقیرانہ نباس اوڑ لیا اپنے کاندھے پر ایک پانی کی مشک اٹھا کر مخلوق خدا کو پانی پلانے لگا ایک شخص نے آپ کو پہچان لی اور کہا کیا آپ غزنی کے بادشاہ محمود ہیں تو محمود نے فرمایا کہ ہاں میں محمود ہوں میں ہی غزنی کا بادشاہ ہوں میں ہی غزنی کا شینشاہ ہوں مگر شینشاہ میں بادشاہ غزنی کا تھا شاہ بھی فقیر, بادشاہ بھی شخص کو یہ جواب بڑا پسند اور محمود نے دیا تو تھوڑی دیر بعد وہاں شہنشاہ مصر اپنا تاج پہنے ہوئے اپنا شاہی لباس اڑے ہوئے اپنے رب و دبدبے میں آ رہا تھا وہی شخص آگے بڑھا اور کہا تمہاری یہ جسارت کہ تم مدینہ منورہ میں آتے ہو تم مدینہ پاک میں آتے ہو حضور نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کی سرزمین پہ آتے ہو اپنا شاہی تاج اور شاہی نباس اوڑھے ہوئے یہ سن کر مصر کے شہنشاہ نے کہا کہ اے سوال کرنے والے جو جواب مصر کے شہنشاہ نے دیا وہ جواب بھی سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہیں شہنشاہ مصر نے کہا کہ اے سوال کرنے والے یہ جو اشتاج میں نے پہنا ہے یہ جس تخت پہ میں بیٹھا ہوں اور یہ جو لباس میں نے اوڑا ہے یہ کس کا دیا ہے یہ کس کا عطا کیا ہوا ہے یہ اسی انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام وسلام کی عطا کرتا چیزیں ہیں آج یہ میں پہن کے آیا ہوں تاکہ دینے والے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو غور فرمائیں محمود حضربی اور شہنشاہ مصر کی منزل ایک تھی مگر راستے دو تھے براق نے بھی کہا اے ابرعیل منزل ایک ہے مگر راستے دو ہیں تو کسی کا ہنسنا قبول ہو جاتا ہے کسی کا رونا قبول ہو جاتا ہے جب برا یہ خوشخبری سنائی گئی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ تمہارا حضور نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کی محبت میں رونا قبول ہو گیا ہے حضور نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی محبت میں آپ کے عشق میں رونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کے سواری منتخب کر دیا ہے وہ بہت خوش ہوا جب حضور نبی پاک علیہ السلام اس پر سوار ہوئے آپ اس پر تشریف نما ہوئے تو وہ شوخی دکھانے لگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے حضب آلود نگاہوں سے دیکھا وہ ڈر گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایج برا تو شوخی کرتا ہے کیا تو جانتا نہیں تجھ پر کون سوار ہے براق پسینہ پسینہ ہو گیا برا نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام میں شوقی نہیں کر رہا میں اپنی قسمت پر رش کر رہا ہوں مجھے اپنی قسمت پر فخر ہے مجھے اپنے مقدر پر ناز ہے میں وج کرتا ہوں اپنی قسمت پر کہاں میں اور کہاں رسول خدا کہاں میں اور کہاں محبوب خدا کتھے مہرے علی کتھے تیری سنا ثنا مستعقیاں کتھے جالڑیاں